Ezkuntza ezinbestekoa da gizarte baten oinarrian, unbe eta gazteak etorkizunerako prestatzen direlako hauei pentsatzen irakatziz. Azken urteotan, teknologian erabelpenak izan duen gorakada ez da izan, gure eguneroko bizitzan ia edo zer gauzetarako erabiltzen baiditugu. ditugu. retor denaga jubek, nahi adine informazio eskuratzea albidetzen digute, gure eguneroko ezinbesteko erramenta bihurtuz. Naiz eta abantaia handi hauek izan, oraindik teknologia hauen erabilpena eskuntza oso mugatua da. Leku askotan oraindik, klassen lineal, memoristiko eta errepikakorren alde egiten da puztu. Teknologien probetxuzko erabilpenaren alde beharrean. Covid-e meretziak eragindako egoeraren ondorioz, gabezi hauek asko nabarmendu dira kasu askotan. 2005-ko martxoan eskolak kizterakoan, hezkuntza birrantu bat egitera behartuta sentitu zen. Eta klasea online ematea erabaki zen kasu askotan. Bideo deien bidez zarean beharrezko informazioa igota. Kasu gehienetan, teknologiaren erabilpenaren aldetik probetxu gutxi ateraz hitzaileen eskuragarri zeuden iturriei. Batez ere, muturreko egoera horren aurrean ikasle eta irakasle askok ezekitelako nola jokatu. Teknologiaren erabilpena hezkuntza planen barruan sartzeak hainbat amaitela dakartza. Hauen artean, eskuragarritasuna Edo zein ikasleik beharrezko materiala eskuratzeko aukera izango du internet erabilita. Internet eta programa informatikoa ieskerrere, irakasle zein ikasleen arteko komunikazioa asko erresten da.